Călin Popescu Tăriceanu vorbete despre sondajele din interiorul ALDE, cum vede candidatura la prezidențiale Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, confirmă informațiile surse. Rogi, conform cerură, în teritoriu s-au demarat sondaje prin care se mesoară atât candidatul pentru alegerile europarlamentare, cât și o eventual candidatura sa la alegerile prezidențiale. Pot să confirm ce am hotărât să facem, niște sondaje și am decis să vedem cum stau candidatul notri în teritoriu. Acest sondaj trebuie privit cu o relevanță relativă în ceea ce privește candidatura la prezidențiale. Eu nu m-am decis dacă se candidez la prezidențiale, dacă voi dori să candidez, nu voi face acest anunț acum pentru ce este prea devreme. Ne interesează performana guvernului și administraiei locale. În perspectiva alegerilor europarlamentare, susține cel Popescu pe